Morjes. Tässä on aika useita aiheita tullut käsiteltyä, mutta ainakin yksi sellainen mielipiteitä herättävää tunteita nostattava ja sotia synnyttävä aihe on jäänyt käsittelemättä ja se on tietenkin uskonto ja olenko uskovainen, uskonko Jumalaan. Tällaisesta ei ole tullut vielä puhuttua. Ja nyt sitten, jos lähtee ihan tuohon vastaamaan omaan kysymykseen, niin äh, kai minä jonkin sortin uskovainen olen sitten, että risti löytyy kaulasta, näkyy ehkä vähän huonosti. Ja äh, lapsuudessa uskonnolla ei ollut oikeastaan mitään niinku roolia elämässä, että on evankelis-luterilainen niinkun suuri osa suomalaisista on ja oikeastaan se uskontoni näkyy lähinnä siinä, että jouluna ehkä käytiin kirkossa tai sitten ei mutta se olikin sitten ainoa kerta, että ei, ei niinku edes pääsiäisenäkään ja ei, aiheesta ei niin kotona puhuttu. Se oli niin kuin, hy, hyvin semmoinen. Ei, ei niin kuin tabu missään nimessä, mutta se vaan niin kuin, ei ollut mitenkään merkittävää asia. Siitä ei tarvinnut puhua. Mutta tota, sitten oikeastaan ää, Rippikoulun kävin toki silloin nuorena teininä ja tota näin, mutta se oli semmoinen vähän niinku pakkopulla juttu, että se vaan kuului tehdä ja ei siinä niin kauheasti tullut mitään uskon kysymyksiä pohdittua, että se vaan käytiin läpi, koska niin kuului tehdä. Ja sitten kun lähin maailmalle itsenäistyin omilleni, niin eipä niitä ä, uskon asioita tullut mietittyä ä, ollenkaan. Sitten lopulta päästään vuoteen 2013-2014. Ja silloin tota, jotenkin jotenkin tota, niin kun, äh, kun opiskelin historiaa yliopistossa, niin jotenkin sitä kautta sitten heräsi mielenkiinto, että miten niin kun uskonnolla on ollut niin valtava merkitys ihmiskunnan kehityksessä ja äh, sotien syntymisessä. Ja, niin kun, että, että se on niin valtava aihe, että sitä ei niin voi vaan sivuuttaa. Ja Jotenkin halusi ymmärtää, että miksi näin on ollut. Ja sitä kautta sitten heräsi mielenkiinto. Esimerkiksi on sen jälkeen alkanut kiehtomaan nämä katoliset traditiot ja perinteet. Se majesteettisuus siinä, katollisuus sinällään niin kuin, Dokmina ei oikein kiinnosta, mutta se tuota, äh, tuhat, moni tuhat vuotinen historia ja traditiot siinä taustalla, niin esimerkiksi äh, kyllä olisi ihan todella mielenkiintoista päästä pääsiäisen aikoihin käymään Roomassa ja Vatikaanissa ja seuraamaan sitä tuota, Uh, uskonnollista juhlaa. Ja tätä kautta sitten niin kuin, kiinnosti ja uh, silloin 13-14 vuosina niin ensimmäistä kertaa sitten oikeastaan kaivoin tuon uh, rippiraamatun esille ja aloin sitä niin kuin, lukemaan ihan ajatuksella ja Kyllähän siinä monta kuukautta meni ja sitten sain kahlattua raamatun kokonaan läpi. Sekä vanhan että uuden testamentin. Ja kyllähän se on sellainen kirja, joka ää, jokaisen kristityn tulisi varmasti ainakin kertaalleen kokonaan lukea läpi. Vaikka tota, etenkin vanha testamentti on semmoista lukujen listausta aika pitkälti ja mutta e, en niinku missään nimessä pidä sitä niinku ajaa hukkana että kyllä siellä on paljon paljon tuota sellaista asiaa joka kannattaa käydä läpi ja tietysti se on Oma lukuunsa se, että äh, haluaako uskoa niitä ihmeitä, mitä raamatussa äh, tulee vastaan. Että, että, tota, mutta se, että jos sitä ra raamatusta riisuu nämä ihmeet ja äh, kaikki sadat miljoonat lukulistaukset ja sukupuulistaukset pois ja ottaa siitä niinkun käsittelyyn sen tota, moraaliopetukset Niin tota, silloin ei kyllä voi mennä vikaa, että nosta edelleenkin niin, ää, nämä jeesus Nazaretilaisen moraaliopetukset niin Ää, muodostaa kyllä todella toimivan paketin ja jos niitä noudattaa, niin ei kyllä voi mennä vikaan. Että siinä, siinä mielessä kyllä kannattaa tutkia asiaa ja pohtia näitä ää, Jeesuksen opetuksia. Ja ei varmasti tota ei varmasti tule ajaa hukkaan se. Ja muutenkin siis, jos yksi henkilö, jos olisi jotenkin mahdollista, että pystyisi teleporttaamaan itsensä ihan muuhun maailman aikaan ja tavata niin kuin yksi merkki maailma, maailman historiasta menneisyydestä, niin kyllä se olisi varmasti Jeesus, Nasaretilainen, Kenet haluaisin tavata, että ei ole ketään muuta, joka olisi historian kulkuun enemmän vaikuttanut kuin hänen tuota, tekonsa ja aikansa tällä maapallon päällä. Että siinä mielessä on, on niin muovannut maailmaa ja siirtänyt rajoja, ja hänen opetukset elää, elää edelleenkin joka päivä, niin tota, kyllä on uskomaton henkilö ollut kyseessä riippumatta siitä, että haluaako uskoa näihin hänen ylimaailmallisiin tekoihinsa, niin pelkästään näiden opetustensa perusteella. Mutta, Joo. Ja kyllä siis uskon Jumalaan, että minusta on, on varmasti näin, että on joku transcendenttinen entiteetti, ylimaailmallinen olento olemassa, joka on ihmistä suurempi. Minusta olisi jotenkin ylimielistä jopa ajatella, että ei voi olla mitään muuta kuin... Tämä, mikä, mitä me nähdään omiin silmiin. Si, siinä mielessä uskon kyllä. Mutta äh, sitten, miten se arjessa näkyy, niin en, en tosiaan kyllä äh, ki, kirkossa juurikaan käy kuin muutaman kerran vuoteen just juhla pyhinä tyylijouluna pääsiäisinä. Mutta koitan parhaani mukaan, niin pitää näitä moraaliopetuksia mielessä, ja joskus se onnistuu, joskus ei. Mutta tällä tavalla se pyrin, että se näkyisi minun elämässä, että näitä kristillisiä moraaliarvoja noudattaa. Tässäpä nyt tälle viikolle tiukkaa asiaa, niin tota... Kiitokset katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moikka!